І так, сьогодні в відео я вам покажу, як поміняти ампочки в спиданок. Дивіться до кінця. І так, давайте. Відкручуємо дверкали. Одне від п'яти. Дуже теж і Так, берем отвертку і вкручем, то я вже взял, ось так. І так, це до підсвітки. Це для поворотників, який у новини. А це тут теж до підсвітки. І так, тут буде синій, так, стоїть. Тут поставлю жовтий. Зараз, Кот, зараз. І так, я вже встановлю. Так. Тут. І так, я вже все скритив. на місці. Розуїду вам анказу. Так, оцініть результат. Такий результат вийшов. Кому удобно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.